כל מה שעשינו עד עתה היה קשור לזורמים במיוחה, או זורמים סטטיים, ועסקנו בלחץ סטטי. ניסינו לבדוק מה קורה כשהמערכת נמצאת במצב יציב. עתה נעסוק במה שקורה שזרמים נמצאים בתנועה. נגיד שיש לנו צינור, שאחד, שבו לאחד מקצותיו שטח גדול יותר מזה של הקצה השני, או לפתחות שטח שונה. זה אחד מהקצוות של צינור, וזה הקצה השני. בצינור שלנו יש זורם. בעצם נוזל, וממלא את כולו. השטח הזה בכניסה, נקרא A, שטח הכניסה, A in, A i, זה השדח שרק אחרי בוא את צינו נפתח. נקרא לו שדח יציא out a זה השדח שיצא את צינו דבקו יוצא נוזל. בוא ונחשוב מה קורוי שנו זל זה זה נא. בוא ונגיד שמחנצ את צינו במיירות v נראה איזה נפח נכנס לצינור לאחר T שניות אחר T שניות יש לנו את הזה אם מסתכלים על כמה שהיה לנו כאן וכמה זה אינה פנימה אפשר לחזור לנוסחאות הקינמטיקה הבסיסיות היתק שווה לקצב שינוי היתק כפול הזמן לתקת תנועה שווה למהירות כפול זמן, על כן, לאחר תשניות, הנוזל שהיה בכניסה, יחסה שטח כזה. איזה מלחק ינוע נוזל הזה ימינה? לא נניח שהצינור לא שינה את כותרו בקטע הזה. הוא ינוע של... השווה למהירות כפול זמן. כלומר, VI כפול זמן, זה יכול להיות במטרים או בכל יחידת אורך אחרת. אחרי T שניות, הכמות הזאת של הנוזל נכנסה לצינור. זה נראה כמו גליל של נוזל. אמנם זה נראה שהצינור מתרחב, ואנחנו נניח שהרוכב שלו אינו משתנה בקטע הנתון במשך הזמן הנתון, במשך T השניות. מהו הנפח של גליל הנוזל הזה? נפח הכניסה במשך תשניות שווה לשטח של החלק השמאלי של הגליל. פרשו לי לצייר את הגליל ולציירה יותר בלי לחשב את הנפח. טוב, שווה לשטח של הצד השמאלי של הגליל. שטח הכניסה כפול אורך עגלי זאת מהירות הנוזל כפול הזמן הנתו מהירות הכניסה כפול הזמן זה הנפח שנכנס לצינור אם זה הנפח שנכנס לצינור למדנו באחד מהסרטונים הקודמים שנוזל לזורם שאינו דחיס אין מצב לא שכלו ידחקים בתוחה. וТА קמוד ש�פח חייבת לצאת מהצינור. אז הנפח הניחנש שווה לנפח היוצא. כל קמוד שתקנש הצינור תתחיל יות שווה לנפח היוצא ממנו. אני קרא אנו מניחים שבפרק הזמן המדובר אין חיקוח בנו שם, אין בומה רבולות.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 הם מאוד סמידים, אפילו זכוכית יזורם, ועל סמיגות מאוד גבוהה. אני חושב שיש שישנן תרכובות מסוימות וסעדות מגנטיים שאיתן ניתן ליצור זרימה שחדצית מושלמת, אך זה מצב די אידיאלי. במקרים כאלה, הודות לעובדה שהזורם בינו עוד דחיס, הנפח הנכנס שווה לנפח היוצא. מהו הנפח היוצא באותו פרק זמן? בדומה למה שעשינו קודם, אנחנו יכולים לצייר את הגליל הגדול. זהו שדח היציאה. כמה נוזל יצא אחרי תשניות? לא משנה כמה נוזל היה כאן בהתחלה. כדי לבדוק כמה נוזל יצא, נדמיין לנו את הגליל הזה. מהו הגובה של הגליל? מהי המהירות של הנוזל היוצא מצד ימין? האות וי גדולה נפח האות וי קטנה היא מהירות זאת תהיה מהירות היציאה האות וי קטנה כפול אותו הזמן אז שיצא בזמן תה? הזה כפול הגובה הזה נפח היציאה באותו פרק זמן هو שטח היציאה של הצינור כפול מהירות היציאה כפול הזמן. פעם נוספת, אני יודע שאני חוזר על מה שאמרתי, אבל מאוד חשוב. באותו פרק זמן, הנפח של הגליל הזה שווה לנפח של הגליל הזה. יכול להיות שהוא לא כל כך רחב, כי הנפחים שלהם שווים. אי אפשר לקבל יותר נוזל כנכנסה ובצורה דומה אי אפשר להכניס יותר נוזב לצד השמאלי ממה שיצא בצד הימני כי הוא בלי תדחיס. שני הנפחים האלה שווים אנחנו מביאים ששטח הכניסה בצד השמאלי של הצינור כפול מהירות הכניסה כפול משך הזמן הנתון שווה לשטח היציאה, כפול כפול משך הזמן הנתון. נדבר על אותו זמן בשני אגפי המשוואה. אז אפשר להגיד ששטח הכניסה כפול מהירות הכניסה שווה לשטח היציאה כפול מהירות היציאה. זאת מק purely משוואת הרציפות בזורם. זה מוביל לדברים מעניינים. יש תמש בזה כי הדיפט אומס פה כי הוא היה בפנים שחק. אני רוצה לציט בנתיאם. התמוצק נפח לשנייה. זה עוד דבר שמי אסף בפנים שחק. לא בסיור דנובה. עכשיו הזמן עליך פוזר. מנו שבתישניאו, תישניאו תקמות הנפח הזה. מינחנש. כי שזה שברך הנפח היוצץ. מה הוא לשנייה? זה בי אי יחידת זמן. ומחונת שדף. מה דרבי השדף? וכך כשנתחיל בחשבון וקטורי, השטף זה איזה כמות של משהו העוברת דרך שטח התך יחידת זמן. כמות הנפח העוברת דרך שטח בזמן מסוים. במקרה שלנו, השטח הוא הצד השמאלי של הגליל, אנחנו מדברים על כמה נוזל עוברת דרכו בזמן מסוים. מצלנו שזהו נפח הכניסה, עובר כל תאי שמיות, וזה הכונה שטף. ולכן ששמעתם הקבל השטף בסרט בחזרי על שאפשר לחשוב על מה הם ניסו לרמוד שם. פה נראה אם אפשר להשתמש במושג השטף, פלקס, ומושגים אחרים כדי להגיע למשוואות מעניינות. אני יודעים שהנפח ליחידת זמן שווה לשטף, זאת האות הגדולה בי. בדרך כלל אנשים מסמנים שטף באות. כלא, כמו וואן שיחידת ינטר מופקת לשנייה. זו התיחודה. אנחנו יודעים ששטח הקנישה, כפול מירוט הקנישה, הוא. אקח את מה ב' שבר השטח היציאה, כפול מירוט היציאה. זזת נישראת הרציפות. נחווה שיש לנו זרימה שכבתי. סרטון הולך לנגמר. בסרטון הבא, ישתמש במידע הזה כדי לחשב את ההספק של מערכת שבה נוזל עובר צינור. תראות.